Nå skal jeg vise deg hvordan du legger på ett filter på et bilde. Da går man in på bilder i vanlig iOS, altså iPad eller iPhone. Så går man in. så går man og trykker på rediger for å forandre. Så har vi disse tre rundingene oppe på hverandre, borte til høyre. Hvis jeg går in på det, så kan vi trykke nedover og få forskjellig funksjonalitet på bildet utför av vilket filter man önkerre bruke. Har har jeg en top med en svakvit lösning og så trycker jag op ette høre på færdig.